مرحبا بالقرن السابع عشر قدر العالم الألماني يوهانس كيبلر أنه يوصف حركة الكواكب بالمجموعة الشمسية باستخدام ثلاث قوانين اكتشفهم وتسموا بعدين على اسمه واليوم بهذا الفيديو حاب أنه أحكي لكم عن هدول القوانين قانون كيبلر الأول بيقول إنه الكوكب وقت بيدور حولين الشمس بيدور بمدار إهليليجي أو بتعبير آخر بيكون شكل المدار على شكل قطع ناقص والشمس بتكون موجودة بواحد من المحرقين الخاصين بالقطع الناقص مثل ما بنعرف القطع الناقص بيكون عنده دائماً محرقين الشمس حسب قانون كبلر الأول بتكون موجودة بواحد من دول المحرقين والكوكب بيكون عم يدور على محيط القطع الناقص هذا هو بكل بساطة قانون كبلر الأول قبل ما أحكي عن قانون كيبلر الثاني بدي أتخيل إنه في خط بيوصل بين الكوكب وبين الشمس، لأنه قانون كيبلر الثاني بيقول إنه الخط التخيلي أو الوهمي اللي بيوصل بين الكوكب وبين الشمس بيمسح أو بيقطع مساحات متساوية أثناء حركة الكوكب بفواصل زمنية متساوية. لحتى أشرح قانون كيبلر الثاني حاولت أرسم رسم توضيحي نشوف في مدار لكوكب بشكل اهليليجي او على شكل قطع ناقص مع وجود الشمس باحد محرقين حسب قانون كبلر الاول. ورسمت الكوكب بالموقع واحد مع الخط الواصل بينه وبين الشمس، وبعدين رسمت الكوكب بالموقع اثنين مع الخط الواصل بينه وبين الشمس. بعدين حددت المساحة يلي قطعها الخط بتحرك الكوكب من الموقع واحد للموقع اثنين. بعدين كررت نفس العملية بالنسبة للموقعين ثلاثة وأربعة. بحيث يكون الفاصل الزمني المطلوب لتحرك الكوكب من الموقع 3 للموقع 4 هو نفسه الفاصل الزمني المطلوب لتحرك الكوكب من الموقع واحد للموقع 2 قانون كيبلر الثاني بيقول انه المساحتين المحددتين متساويتين لانه الفواصل الزمنيه متساويه رح اعيد اذا قانون كيبلر الثاني اللي بيقول انه الخط التخيلي او الوهمي اللي بيوصل بين الكوكب وبين الشمس بيمسح أو بيقطع مساحات متساوية أثناء حركة الكوكب بفواصل زمنية متساوية. منلاحظ هون أنه المسافة على المدار يلي قطعها الكوكب بتحركه من الموقع 3 إلى الموقع 4 هي أقصر من المسافة على المدار يلي قطعها الكوكب بتحركه من الموقع واحد إلى الموقع 2، رغم أن الفواصل الزمنية كانت نفسها. نستنتج إذا أنه سرعة تحرك الكوكب على المدار من الموقع 3 إلى الموقع 4 هي أبطأ من سرعة تحرك الكوكب على المدار من الموقع واحد للموقع اثنين. قانون كيبلر الثاني عم يقول إذاً ضمنياً أنه سرعة تحرك الكوكب على المدار تكون متغيرة وبتكون أبطأ كل ما زادت المسافة بين الكوكب وبين الشمس هذا كان قانون كيبلر الثاني قانون كيبلر الثالث بيحكي عن العلاقة بين الزمن المطلوب من الكوكب لأتمام دورة كاملة حول الشمس ويلي رح أعطيه الرمز T وبين البعد المتوسط بين الكوكب وبين الشمس ويلي بهالمثال رح أعطي الرمز R قانون كبلر الثالث بيقول إنه T قوة 2 تأسيم R قوة 3 بالنسبة لأي لأ كوكب بالمجموعة الشمسية بيعطينا القيمة نفسها. هون نستنتج بانه كل الكواكب اللي بتكون اقرب للشمس من كوكب الارض يكون فيها البعد المتوسط اقل من البعد المتوسط بين كوكب الارض وبين الشمس وبالتالي حسب قانون كبلر الثالث تتطلب زمن للدوران حول الشمس دوره كامله اقل من الزمن المطلوب من كوكب الارض لاتمام دوره كامله ونفس الكلام منطبق بالنسبه للكواكب الابعد عن الشمس من كوكب الارض والتي تتطلب زمن لاتمام دوره كامله اكثر من زمن سنه ارضيه هذا كان قانون كبلر الثالث والاخير شكرا